Klikk og les på våre nye interessante videoer. Bare husk Vi legger ut nye videoer hver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 Takk for at du ser på. Hvis du likte videoen, skriv det i kommentarforskene. Følg på sosiale medier. Vi er på Instagram, Facebook og Twitter. Alle linkene er i beskrivelsen.